La fundació .cat, com a registre del domini .cat, té molta feina. Vella perquè s'acompleixin les normes, tramita les peticions de dominis, els fa accessibles arreu del món i, en general, vigila que tot funcioni com cal. Però no ofereix directament els dominis, perquè cap domini genèric, com el .cat, .org, .net o .com, no ho pot fer. D'això se n'encarreguen unes empreses anomenades registradors. Aquestes empreses han estat autoritzades per l'organisme mundial encarregat d'internet, la ICAN, segons les seves sigles en anglès. Cada registrador té els seus propis serveis, preus i condicions de venda de dominis. N'hi haurà que et regalaran 5 comptes de correu per cada domini que compris, o qui t'oferirà el domini a un preu més barat. Cal triar i remenar. Quan hagis decidit quin registrador t'agrada més has d'anar a la seva plena web i omplir el formulari especificant el domini que vols, les teves dades de contacte i si vols contractar-li serveis addicionals. La ICAN, la corporació que regula internet, requereix que les teves dades de contacte siguin reals i que l'adreça de correu que especifiques la consultis amb freqüència. Això t'evitarà molts problems, com per exemple oblidar a renovar el teu domini quan calgui. Un cop pagat... El registrador tramita la teva petició al registre.cat i en pocs minuts disposaràs del teu domini.